Kestlikud tehnoloogiad, linnad ja transport, jätkusuutlik äri ja puhas toit, usaldusväärne tehisintellekt, alusta lahenduste otsimist ja mõtle suurelt Tallinna Tehnikaülikooli uksed on tuleviku tegijatele avat.